מצד אחד, שדה מגנטים מפעיל כוח על מיתן בתנועה. ומצד שני, אנחנו נלמד עכשיו שמיתן בתנועה, עוזר עם יוצר שדה מגנטי. יש פה עצב מסוים של סימטריה. מאוחר יותר, לאחר שנלמד חשבון ביטנציאלי, ונטפה בנושא בצורה יותר קפדנית, נראה ששדות מגנטים ושדות חשמליים הם בעצם שני צדדים של אותו מטבע, שדות אלקטרומגנטיים. לא נעסוק בזה עכשיו. אני חושב שנסתפק עכשיו בכך שזרם יכול ליצור שדה מגנטיים. בעצם, אלקטרון בתנועה יוצר שדה מגנטיים. והוא עושה זאת במעטפת של כדור. לא אכנס לזה עכשיו, כי המתמטיקה הופכת למסובכת. מה שתמצאו בשיעורים הרגילים בפיזיקה ובצפר התיכון, אינו נכנס לנושאים של חשבון וקטורי דיפרנציאלי. תראו אורך כל מה הוא יוצר טייל, זה הטייל שלי, הוא נושא זרם I, ומסתבר שהוא יוצר שדה מגנטי. הצורה של השדה המגנטי הזה היא מעגלים קונצרטיים מסביב לטייל הזה. נראה אני אצליח לצייר זה. צייר זה שאני של גופים במרחב. בסרטון של חשבון דיגנציאלי, השדה המגנטי נמצא מאחורי הטייל ולפניו, בצורה הזאת. פריך אחרת להסתכל על זה, בצד שמאל של הטייל, אם הטייל הוא במישור המסך, השדה המגנטי יוצא החוצה מהמסך. ובצד השני מימין לטייל, השדה המגנטי הוא נכנס לתוך המסך. אפשר לדמיין את זה, נכון? הציור הזה כאן למעלה. אפשר להגיד שזה המקום בו יש לנו את החצייה של המסך. כל זה נמצא מאחורי המסך. וכל זה נמצא לפני המסך. זה המקום שבו זה יוצא החוצה, וזה המקום שבו זה נכנס פנימה. אני מקווה שזה מובן. איך אני יודע שזה כיוון הסיבור? זו תוצאה של מכפלה וקטורית, שעוסקים במטען רגיב. אנחנו לא לזה עכשיו. כשכן כלל יד ימין מסוג אחר אותו ניתן להפפיל אתם את הטייל או... מתמיינים שמחזיקים את הטייל עם יד ימין כשהאגודל שלכם מכוון בכיוון הזרם אם אתם מחזיקים את הטייל כשאגודל מכוון בכיוון הזרם האצבעות שלכם ת Netavam לצבילו לכיוון של הסדר המיגנטי נראה אם אני אצליח לצייר את זה צייר את זה בכחול אם זה היה שלי. האגודל מכוון לכיוון ראש הטייל אז האצבעות שלי מתקפלות סביב הטייל זה הגרופן שלי, אלה הברידים שלי זאת הציפורת שלי כפי שאתם לראות אם אני את אותו טייל אצייר אותו ואם אני את אותו הטייל אנחנו רואים שהאגודל מכוון לכיוון הזרם זאת דרך חדשה במקצת על מנת לזכור את זה מה עשה הסדאם מגנטי? הוא מחובב בקיווון האצבעות שלי. האצבעות שלי יוצצו תחוץ צבצד הזה של התאיל, יוצצו תחוץ צבצד הזה של התאיל, וניקנסות פנימה. חותייתי שלי ניקנסה פנימה בצד הזה, זה ניקנסה לתוך המסך. אנחנו חוששים זה מובן. מהי הנוסחה של הצלמת הסדאם? אנחנו פנינו להסיק בנוסחה. קצת, קשה בקשר למשכך. יש דבר שikhושים מצאים, חובים יותר התאיל, הצלמת הסדאם מגנטית וככל שמתרחקים, עצמת השדה המגנטי קטנה. זמובן אם אתם יכולים לתאר את עצמכם שהשדה המגנטי מתפשט. אני לא אכנס לאנלוגיות מתוחכמות. אתם יכולים לתאר לעצמכם את, את השדה החוצה, וככל שמתרחקים או מתפזר בהיקף יותר ויותר אחר, בעצם הנוסחה שיתן לכם בצט את זה. הנוסחה עבור השדה המגנטי, מגדרת באמצעות מוכפלה וקטורית. ואנחנו לא נתייחס לזה. עליכם לדעת שזה הכיוון של השדה המגנטי אם הזרם זורם בכיוון הזה כמובן שאם הזרם יזרום בכיוון ההפוך לפעמים אמרת במקרה הזה גם השדה המגנטי בכיוון הפוכו יהיה עדיין קונסנטרי. מעגלים מסביב הטייל אם כן, מה יהיה הנוסחה לשדה המגנטי הזה? עוצמת השדה המגנטי שווה ל... מיו מיו שזאת עוד יוונית ש... משמעותה אסביר אחר כך תפחו חלקי okay, שני פאי כפול R זה אכן מתקשר עם כל מה שאמרתי קודם ככל שמתרחקים מהטיל ככל שמתרחקים כש-R גדל העוצמה של השדה המגנטית הולכת מנכלש זה שני פאי כפול R שזה נראה כמו ההיקף של המעגל זה הקשר נראה שלא הוכחתי את הנוסחה בצורה קפטנית אבל זה נותן לפחות תחושה נכונה כשרואים את של היקף המעגל, כן, זה מובהק. נכון? כי השדה המגנטית בנקודה הזאת הוא מין מעגל ורדיוס מרחק שווה מעטיים, עוצמת השדה שווה מה זה המיו הזה? נראה כמו עוץ U באנגלית זאת החדירות של החומר שבתוכו נמצא הטי, והשדה המגנטית יהיה עוצמה שונה, שהטייל יעבור דרך גומי, או דרך ריק או אביר, או מתכת או מים הצרכים שלנו אנחנו מניחים שהטייל עובר בערך אוויר. הערך של מי הוא באוויר שווה בקירוב לערכו בריק. הוא נקרא מקדם החדירות של הריק. שכחתי מה ערכו. את זה. אבל בעצם הוא מורסם במחשבון שלי. בואו נפתור שאלה. נציב מספרים בנוסחה. נגיד שהזרם הוא... הוא... אני לא יודע. אה, נמציא מספר כשהוא, שני אמפר. נבחר נקודה כאן, נגיד, שהיא במרחק שלושה מטר מהטייל. השאלה היא, מהי עוצמת השדה המגנטי בנקודה הזאת? חל לחשב את זה. נציב מספרים בנוספה, בהנחה שהטייל עובר דרך חפיר, חודך ריק, עוצמת השדה המגנטי, הנקודה הזאת שווה למקדם החדירות של הריק זה קבוע אוניברסלי שנראה טוב כפול הזרם כלומר כפול שני הפר כנקי שני פי כפול R מהו R? הוא מרחק הוא שלוש, זה שני פי של הריק בואו נראה, השתיים הזה מתכזז זה חלקי שלושה פי אנחנו זה? המחשבון שלי אני חושב שתופתעו לגלות שלאחר שמחקתי את הכל לקדם החדירות של הריק עדיין מורסן בו הולכים לסקנד או שיפט רוצים על קונסטנט שזה 4 זה נמצא בקבועים מורסנים, זה לא אחד מהם לוחצים עוד זה לא אחד מאלה לוחצים עוד מיור אפס החדירות של ריק זה מה שאני צריך ועלה יחלק את זה בשלושה פאי. נהיה חלק בשלוש, איפה פאי, חלקי שלושה פי. זה שווה ל-1.3 כפול 10 מינוס 7. היחידה היא טסלה. עצמת השדה 1.3 כפול 10 מינוס 7 טסלה. זה מגנטי זאת הסביבה שאתם לא רואים דברים שנזרקים מסביב על יד הטעלים הנמצאים מאחרי הטלוויזיה שלכם. בכל מקרה, אני מקווה שזה מובן איך הדברים מסתדרים. אנחנו אומרים שלא רק שהמתאנים הנעים על ידי שדה מגנטי, לא רק שזרם מושפע על ידי שדה מגנטי, אלא שהזרם גם יוצר שדה מגנטי. אני מקווה שזה יוצר קצת בראש שלכם. כי זה היה גם נכון עבור שדה חשמלי נטען במנוחה נדחף או נמשף על ידי חשמלי והוא גם יוצר שדה חשמלי סטטי כדי שתהיו מודעים לזה אם תמשיכו ללמוד פיזיקה יוכיחו לכם שהשדה החשמלי והמגנטי הם שני שדדים של אותו מטבע ונראה כמו שדה מגנטי שנמצאים במערכות איכוס אחרת כשמשהו חולף, כשמשהו חולף לאתך, אתה חולף איתו הדבר הזה נראה סטטי, ואז הוא נראה יותר כשדה חשמלי. אנחנו נקרא תעזוב אורכם עכשיו. בסרטון הבא אראה לכם מה קורה כשיש לנו שני טיילים נושאי זרם מקבילים. אחד ליד השני, אתם יכולים לחשם, יימשכו או ייתכו עדדית. נקרא